Mi-e dor să stau cu tine, să te simt lângă mine Nu mi-ar ajunge nici măcar o veșnicie alături de tine Hai vino, o noapte de vrajine ne așteaptă să nu uităm niciodată Îți aud bătăile În ochi eu te privesc Și instant mă topesc Hai vino O noapte de vrajuri, ne așteaptă Să nu o uităm niciodată O iubire nebună, o iubire ciudată